ما حكم من يذبح دجاجه او غيرها عندما يريد اتباع بناء منزل المنزل الذي يسكنه؟ هذا لا يجوز لان ذبح الدجاجه هذا تقرب الى الجن انت ملي كتذبح هذيك الدجاجه اشنو دلالة ديالها؟ تيقول لك سيل الدم على الساس ما معنى سيل الدم على الساس؟ معناه تتوسل للجن تتقول لهم عافاكم امالين المكان الله يرحم والديكم راه انا بيت نبني هنايا واحد الدويره لا تبرزطونيش سيروا بدلوا الساعه أخرى تدبح لهم داك القربان تتقرب لهم قربان هذا راه ذبح لغير الله والنبي عليه الصلاه والسلام تيقول لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله وكن على يقين شتي لا ذبحتي عاد كتعطيهم الكاشي باش يبقاو تما يعني تتعاونهم باش هما يبقاو تما فلذلك جي قول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله وحفر اسكو بني دارك وراهم باذن الله ما يوقع حتى حاجه ملي كات تبغي تسكن عاوتاني كتعاود بحال العتبه كتعاود بحال العتبه قال لك اسيدي باش تطلب عاوتاني تسليم لهمالي للمكان لا يدخلو يسكنوا ليك في الدار كلشي هادشي من الشرك انت توكل على الله قول بسم الله وادخل لدارك وراه دي يكون حتى شي اشكال والله تعالى اعلم